لو لشن يلغي جات الحيوية العروس اللي لها الشعر والحانة مرحبا بالزين والجاه يا حياه العز والفرحة من زانة ألف مبروك الفرح يا الأميرية يسعدك ربي مدى العمر وزمانة لو شن يلغي دي الحيوية الحياوية العروس اللي لها الشعر والحنان دول يا يلغي جات الحياوية العروس الليلة الشعر والحانة مرحبا بالزين والجاه يا حيا انثروا انثروا انثروا الورد الطبيعي وريحانه يا أنا الزين يا زين الفيا ليلتك تكب والفرحة من زانة ألف مبروك ألف مبروك, الف مبروك الفرح يا اظرفي يما العروسة السنافية وفراحي ثم اشواقي مثل سلطانة حي راسك يا الاصيلية بنت عزمك لك تدر الوفاخانة كل خواتك كل خواتك كل يا هناء الرودة عطرية شامخة في طيق واعتزي باخوان العمر بطوارية يفخر ويعتاذب اخوانا يا عسيام عسى يا عسيامك قفرا هانيه والهنالك يا انا اشكال وال السنفية وافرحي ثم شماخي مثل سلطانة حي راسك يم ولد الاصيليه من تعز ولك بدار الوفاخانة كل الخواتك كل خواتك يا, يا هناء ورود عطرية شامخات طيبة نفاح ريحانة واعتزي باخوان العمر بطواريه حي من يفخر ويعتز باخوانه افراح هنية والهنا لك يا هنا اشكال والوان يا عسيمك افراح هانيه والهنا لك يا هنا اشكال والوان